Поінформуйте, ласка, наших глядачів, от, за останню добу, як змінюється ситуація на вашому напрямку. Чи є якісь тенденції до того, що ворог втомлюється, чи навпаки, попри прогнози фахівців, там, інститутів, американських досліджень війни, все одно інтенсивність боїв не спадає? Ну, власне, наш підрозділ, батальйон «Свобода», зараз більшості знаходиться на поповнені, тобто це є гвардія наступу, ми готуємося, готуємося активно своє нове озброєння, нову тактику, нову, нові способи. Дуже багато добровольців виходить і хотів би скористатися можливістю е, запросити, долучитися до гвардії наступу. Е, це по-перше. Але все ж таки, наші побратими з 4-ї бригади національної гвардії продовжать виконувати задачі на бахмутному напрямку. Е, місто працює оборону активно з них Ворог. Дещо активізувалося, якщо говорити про певний напрямок дії ворога, в кількості обстрілів, в кількості проб штурму. Але загалом тенденція така, що попри пекельні ситуації в самому місті Бахмуті, на околицях, загалом на фронті, попри дуже велику динаміку, динамічність боїв, але лінія певним чином стабілізована. Більше того, на деяких ділянках ворог втрачає як в життілі, так і втрачає деякі позиції. Наскільки це має системний характер складно ще аналізувати, говорити, це більше свідчить про те, що ворог – це величезні втрати, величезні і у ворога проблеми з тим, що він не може народ. Темпи, тобто ми знаємо, наскільки ворог заявляв про весняний наступ, наскільки він лякав нас, західних партнерів, та і загалом вихильний, що от, е зберуть вони 500 тисяч того мобілізованого дешевого м'яса, які навчили маршрутувати, там не знаю, іще, акуби, там, е по смірно, що ще постільки смірно щось там робити. От вони це все навчили, і от попруть. Вони, по-перше, відмовилися саме початку цього весняного свого наступу відклеїти, типу, повторно, на Київ, на інші ділянки. Це по-перше. А по-друге, ворог не може з тою кількістю жкої сили, якою він має, просунутися, ефективно, нормально просунутися, навіть не в Східній частині Донецької області. Це свідчить про те, що Кількість е, мало навчених солдатів мало на що впливає. Тобто, в першу чергу, це динаміка війни, це навички, це технології, це координація, це зв'язок, це ефективне командування, це артилерія, тобто всі ці комплекси, це є так до успіх. Я не можу казати, що зараз вже українська армія прихопила ініціативу під бахмутом, але їй казати, що ворога ініціатива теж неправильна, тому що ворога ініціатива тільки за одним. За кількістю утилізації своїх солдатів, і щодня ми бачимо статистику, тисячі, тисяча вбитих ворожих солдатів, це причина про те, що величезна частка від втрат ворога, це саме під бахмутом. А я не знаю, пане Володимире, що ви помітили, як змінилася взагалі риторика. Тобто раніше нагніталася ситуація, що, мовляв, буде цей російський наступ, нова хвиля, там лютий, чи то березень, чи то він там всередині січня почався. Зараз про це вже ніхто не говорить. Зараз говорить про річ зворотню, про підготовку до українського контрнаступу. Чи бачите ви цей розворот такий? Так, mm, да, дійсно, я хотів про це зазначити і трошечки е, хотів би більше так, е, в минулі місяці нагадати, яка була риторика ворога, що вони спочатку хотіли силами зеків, найманців і е, приватною компанією блазня бункерного діда захопити е, Бахмут для того, щоб там притримувати, підготуватися до цього 500-тисячного наступу. Е, врешті решт до 1 січня не захопили Бахмут, тобто українська армія його втримала, втрим, тримає брону. Е, бункерний дід зганьбився на, на весь світ, потім став задачу до початку весни, щоб захопити Бахмут і вже з цього, знаєте, робота початувати цей весняний весняний наступ, але теж як... Щось у них там пішло не так, почали нести втрати, і почали нести втрати з початку січня, тому що приватна компанія ця була майже повністю знищена. Вони, вони стали зараз заручниками своєї шпатової ситуації, яку самі себе заманали. Тобто вони сильно голосно кричали про весняний наступ, вони сильно голосно кричали про те, що під силами приватної компанії захоплять Бахмут. Але це у них не вийшло, не вийшло підкреслюю. І тепер вони змушені або вкотре визнати весь світ свою поразку, зробити жест доброї волі, або все нові і нові відновлені з'єднання, які понесли втрати там під Харконом, під Харковом, під Києвом кидати от на м'ясо і на українську оборону під Бахмут. Розкажіть, до речі, про гвардію наступу. Власне, як зараз триває ця підготовка? І головне завдання – це якраз штурм під час цього контрнаступу? Чи все-таки це зачистки населених пунктів? Хочемо теж зібратися, яке буде основне завдання цих бригад? Головне завдання загалом всіх Збройних сил України, всіх військовослужбовців, в тому числі і гвардії наступу, це відновлення всіх наших кордонів, це звільнення українських земель, населених пунктів, міст, українських громадян з російської окупації. Це є головна задача. Я не хотів би сильно там розсекречувати, це відомо тільки... Вищому командуванню, які конкретно задачі ми будемо виконувати. Але ми прекрасно розуміємо, що ми в першу чергу добровольці. Тут всі ті, хто прийшли, розуміють свою відповідальність перед українською нацією, перед своїми родинами. Тобто, вся гвардія наступу, та, в принципі, збройні сили – це одна єдина велика така добровольча, добровольча команда, добровольча армія і, власне, батальйон «Свобода» – це один з теж найбільш таких відомих і найбільш більш бойових батальйонів гвардії наступу тому ми, ми готові звільняти і готуємося готуємося активно готуємося чекаємо і підготувамося на захід на тих зразках озброєння які нам дають Мені здається, тут ще дуже важливо закцентувати, що рік війни більше року активної, більше року від повномасштабного вторгнення, скажімо так, тому що війна, 9 рік, триває. Але, власне, ці батальйони, вони сформовані саме з добровольців, які вже от зараз погодилися і захотіли, власне, піти служити у війську. Це, це дуже, мені здається, важлива річ зараз розповісти про це. Ну, батальйон «Свобода» створений ще в 2014 році. Фактично, перші добровольці зі свободи пішли воювати і в Карпатську Січі. Я, власне, воював в батальйоні «Київська Русь» в 2014 році. І з початку повномасштабної війни, тобто 24 лютого, створився спочатку добровольчий підрозділ, який воював під Баришевкою, в Лукаші, потім в Єрпіні. Ми першими заходили на зачистку і, на шту... ну, власне, звільняли Гостом і Лібучу. Потім це була Рубіжна, потім це Северодонецьк, під Горлівкою, от, власне під Бахмутом, виконували задачі, тримали оборону, попали, навпаки знищували ворога дуже ефективно, і ворог ніс дуже величезні втрати. І це дуже така славетна історія нашого батальйону, і це просто свідчить про те, що о, ну, треба долучатися, треба єднатися, і дуже багато добровольців щодня приходять, тому що хочуть таком швидше закінчити цю війну, вигнати окупанта і повернутися до мирного життя. Пане Володимире, це, до речі, цікаво. Ви зараз розказали про цей бойовий шлях вашого підрозділу. А наскільки змінювалася підготовка якісна саме росіян за цей період, якщо ми почнемо там, говорити з 24 лютого? Тобто з моменту там, Баришівка, ви згадували, що після 24 лютого саме це була перша точка саме боротьби з росіянами. От як за цей рік змінилася їхня підготовка? В ліпший бік чи в гірший? Ні в якому разі не можна недооцінювати ворога. Ворог, ворог по нашим, на нашому прикладі, е, активно навчається, бере багато того, що бачить, того, що е, видно, як ми застосовуємо ті чи інші засоби. І е, е, е, будь-яка сучасна війна, і, зокрема, власне, наша визвольна війна, це війна в першу чергу е, і технологій, і навичок, і сили духу, і характеру, і ідеї, ідеї української, держави, української нації. Тому ворог, на жаль, вчиться на нашому прикладі і дуже багато теж еволюціонує, але загалом він десь по технологіям відстає на 3-4-5 місяців. Тобто так само починає почав застосовувати і квадрокоптери, і інші технології, засоби радіоелектронної боротьби, шифрований зв'язок. Тобто, на жаль, ворог багато в чому вчиться. І якісь прообрази... Супутникового інтернету теж у нього не так сильно розповсюджені, але на жаль, є. Тобто вони пробують ті чи інші технології використовувати, які є української армії, і тому наша задача бути завжди попереду, зокрема в технологіях. Тому тут і багато в чому треба дякувати західним партнерам.